في الكاميرا يا خره شنو هذا يعدي يوسع! كول! جول فعل جول. الدول! فعل الحاج مليكة! بركان هيجان! جماهير الوحدات في أصعب الأوقات! راية ممتاز! شو هذا؟ على طريقة الألمان! قل قل قل قل قل قل قل بطلت التعليق بطلت التعليق بطلت التعليق مش ممكن ماذا يحدث ماذا يحدث افتخر واعترف من الليله انا الماني من الليله في الكوره انا الماني ساشجع الالمان اينما ذهبوا